نسمه هذا الصباح هو التامل التاملات لا تمسح سنعود لها كل ما اردنا اجلسي جلسه مسترخيه في مكان هادئ عدلي ظهرك ارخي كتفيك ارخي عضله وجهك ابتسمي ابتسمي ابتسامة صادقة ومن قلبك. ابتسامة ستشعرين بها على وجهك. تنفسي تنفسي من الأنف والزفير سيكون من الفم. هذه الجلسة، أو هذا التأمل، سيكون للتصالح مع النفس، وتخفيف الضغط، وأن نتوقف عن التفكير، تنفسي مرة أخرى، من الأنف، وليخرج من الفم. عزيزتي اغمضت عينيك، فاسمعي لهذا الكلام بكل قلبك وبكل جوارحك، كل ما حصل لك من ضغط، ومن صدمات، ومن أشياء لم تتوقعها، كل ما حصل لك لم يأتي ليحطمك ولكن ليقويك لكي تعيدي ترتيب الناس في حياتك من أعطيته قيمة أكثر مما يستحق فقط أنزليه من أعطيته قيمة أقل مما يستحق وزنيه ما حصل لك؟ فقط ليساعدك على ترتيب أولوياتك، وترتيب أفكارك، وحتى تتوقف على التركيز على شخص واحد، أو حلم واحد، أو هدف واحد، ما حصل لك، فقط ليوقظك، ما حصل لك سمح لك ان تصبحي انت جزءا مهما من حياتك لا تظلمينها ولا تهملينها ولا تقدمين الاخرين عليها ما حصل لك حتى تقفي على قدميك ما حصل لك حتى تصلي لمرحله اجمل تنفسي الان ما حصل لك حتى لا تشترطي سعادتك لا تشترطيها بحصول شيء ولا بوجود شخص ولا بتحقق حلم لا تربطي سعادتك ولا تؤجليها السعادة اللامشروطة الأشياء اللامشروطة هي الأشياء الجميلة في حياتنا والتي لا تؤدينا هدفنا من السعادة أن نعيش في أمان الآن يمكننا أن نشعر بالأمان لأن ما نتمناه هو نتيجة نتيجة فقط وليست هي أماننا ولا سعادتنا فقط اشعري بشعور طيب كما تشعرين به الآن الآن وكأنك في عالم آخر لا تفكرين في شيء تستمعين لهذا الكلام فقط اشعر بأمان وبطيب، اشعر بمشاعر جميلة، فتلك المشاعر ستتبعها أمور جميلة. تحملي مسؤولية يومك فقط، لأن مصدرها هو خالقك، ومن خالقك، وعند خالقك. كل الظروف ستوافقك. كلما تحسنت نيتك فعلى قدر النوايا يأتي المدد من رب العالمين على قدر النوايا يكون المدد ما حولك الآن؟ لا يمكنك أن تغيره؟ اقبليه لا ترفضيه هذا هو الحال اقبليه لو سمحت وعندما تقبله تجاوزيه للخطوة التالية، ما لا يمكن تغييره نتركه، ثم نتجاوز للخطوة الثانية فعلى حسب النوايا يكون المدد، تنفسي، الآن، اشعر بالامان لا مع شخص ولا مع وضعك ولكن اشعر بالامان مع خالقك يخبرك استمع لما يقول لك استمع انه رحيم بك حنون بك جابر لخاطرك أنقذك آلاف المرات، يعلم كل ما بك، لا يظلمك، يتفهمك، يسمعك، قريب منك، يرافقك طوال حياتك، أنت تنامين، وهو لا ينام سبحانه. أنت قادرة على أن تقف من جديد أنت قادرة على أن توازن حياتك أنت قادرة على أن توازن وقتك املئيه بما يفيدك فقط وتجنبي واجعلي مسافة أمان مع أشخاص يؤدونك أو يغضبون منك أو يزعجونك تعاملي معه بالقطرات فقط، أنت رائعة كما أنت، لا تحددي مصيرك، ولا قيمتك، ولا كلامك، ولا وضعك، بقيم بشرية، أنت رائعة كما خلقت، أنت في أجمل صورة كما خلقت، أنت رائعة كما أنت. تنفسي لو سمحت، والآن أعتذر لك يا نفسي، أعتذر لك لأني أهملتك، لم أكن أعرف، أعتذر منك يا نفسي لأنني أخطأت في حق نفسي. لم أكن أقصد أعتذر منك يا نفسي لأنني لم أدعك في المقدمة كنت أتركك دائما خلف الصف ووراء القافلة أعتذر منك يا نفسي لأنني لم أعلمك ولم أطورك ولم أخصص لك وقتا كما خصصته لغيرك أعتذر منك يا نفسي فأنا لم أكن أعرف أن سندي هو الله قيل لي أن أبوك سندك أن زوجك سندك أن أمك سندك أن أخوك سندك وظيفتك سندك مالك سندك كله كلام فارغ يمكن أن يبقى يمكن أن يزول يمكن أن يخيب ظني فيه، سندي، سندي، سندي، سندي، سندي، هو أنت يا حبيبي، يا رب العالمين، أعتذر لأنني لم آخذ قوتي منك، ولم آخذ حبي منك، أعتذر أعتذر يا نفسي، لأنني بحثت في الأسفل. ولم ابحث في الاعلى زهدت فيك وطمعت فيهم الان يا حبيبي انا اعتذر منك سازهد فيهم وساطمع فيك اعتذر منك يا نفسي الان حان الوقت كي الملم اوراقي وشتاتي وساصبح شخصا جديدا حتى لو كانت آخر دقيقة في حياتي فالشهادة تجوز قبل غرغرة الموت أعتذر مني يا نفسي والآن سأضعك في المقدمة ليس أنانية ولكن محبة واهتماما بك يا نفسي وسأذكرني دائما أن سندي في السماء. وليس في الأرض. تنفسي الآن. الآن اسمعي صوت العصافير، وافتحي عينيك ببطء. صباح الخير.